####ثلاثة لمن ما بغاو دوها ربعاء أربعة للحكومة حرية كرامة عدالة سياح... يدفنيني. جوش سيدي <تصفيق> لا ثلاثة القوانا والله ما يسالوها أربعة <تصفيق> للمنبطيحين بزاف حرية كرامة عدالة اجتماعية حرية كرامة عدالة اجتماعية حرية عدالة اجتماعية حرية و والجامع الحكاره الجامع الحكاره وقالوا واش نديروا وقالوا و واش